السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع على شارع شهاب الرئيسي شقة مساحة ميتين متر عمارة ومدخل واتنين أسانسير والشقة على الشارع التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو أول حاجة بنخش منها بنلاقي الريسبشن على ايدنا الشمال ده مساحة الريسبشن يشيل أربع قطع مرتاح او ثلاث قطع كبار العمارة مدخل شيك و أسانسير والشقة دورها كمان مميز دي عندنا البلكونه على شارع شهاب لوكيشن طبعا جميل جدا ومميز دي زاوية تانية للريسبشن زي ما قلنا التفاصيل كلها كامله هتلاقوها اسفل الفيديو بنخش اول حاجه على يدنا الشمال بنلاقي حمام الضيوف ميزه ان الشقه على شارع شهاب الرئيسي والشقه مش مجروحه ونوره ده عندنا هنا المطبخ وفي طبعا الغاز طبعا الشقه أكيد محتاجه حبه تعديلات بس الموقع بتاعها مميز والسعر كمان بتاعها مغري جدا في الموقع ده اول حاجه بنلاقيها في طريقه التوزيع دي الغرفه الاولانيه وعندنا هنا ليفنج وبعد كده عندنا هنا الحمام اللي بيخدم الغرف والليفينج بعد كده عندنا هنا الغرفه الثانيه فيها بلكونه خلفيه للمنشر دي مساحه الاوضه وبعد كده بنخش على الغرفة الثالثة يبقى احنا عندنا ثلاث غرف وليفينج ورسيفشن كبير بره وحمامين وبردك فيها بلكونة صغيرة عندنا اتنين بلكونة في الخلفي وعندنا البلكونة طراز كبير على شارع شهاب. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وحذر رضاكم تزروا مننا مزيد من الفيديوهات وانتظروا مننا شغل جديد ان شاء الله بأمر الله يا رب يحوز اعجابكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته